بسم الله الرحمن الرحيم وبدون رغي كتير يلا ندخل في التفاصيل النهارده هنشرح معاكم ازاي تستخدم الميكروفون في التسجيل في الايفون هنيجي من اعلى من اعلى الشاشه من اليسار من فوق وهننزل الشاشه بالمنظر ده اهو شايفين معانا ننزل. هيظهر معانا الميكروفون اهو موجود بنضغط عليه ضغطه بيسجل الشاشه تمام اهو داهوت اللي هو ايه الاضاءه الحمراء دي طيب في ناس هتقول ان في صوت الداخلي بيسجل الداخلي بس انا عاوز اسجل الخارجي تضغط ضغطه مطوله على الشاشه الحمراء دي هيظهر معاك بص اهو بنضغط على الشاشه الحمراء بيجي لك فيه ايه يقول الميكروفون كده التشغيل او هيقولك لك ان هو مش كدة التشغيل تمام انا دلوقتي عامله كده التشغيل لان بسجل اساسا من البتاع طيب هنجرب الصوت معانا اه نفتح مثلا يوتيوب طيب اه كل ده بيتسجل على التلفون. تمام هنعيد من تاني اه بننزل الشاشه من فوق من اليسار اعلى اليسار فوق يظهر عندنا الميكروفون تحت بنضغط عليه بيبدا التسجيل بعد ما بنخلص تسجيل بنضغط عليه بيقفل تاني لو مفيش صوت خارجي ما بيتسجلش معانا بنضغط عليه ضغطه مطوله بالمنظر ده بيجيب لنا الميكروفون تحت اهوت ميكروفون كده التشغيل طيب في ناس هتقول لي طيب انا اصلا ده شيل الشاشه بنزل الشاشه دي ما بلاقيش الميكروفون طيب انت هتروح على الضبط الاعدادات تمام هتدخل على مركز التحكم مركز التحكم بعد تحت العام تضغط عليها. أه. هيقول لك هنا الايه المسباح المؤقت الحاسبة الكاميرا تسجيل الشاشة. اه. تسجيل الشاشة موجود. انا ضيفه. لو مش موجود هتضيفه من الحاجات اللي هي. ايه? هيبقى يعني هو دلوقتي فوق اهوت لانه هو في الشاشة فوق. يعني موجود في في الشاشة المختصرة هناك. لو مش موجود هتلاقيه تحت هنا في العلامة الخضر دي زائد. هتضغط على زائد دي هيطلع فوق. موجود. يعني احنا النهاردة مثلا في حاجة اسمها. المكبر هوت مثلا تحت انا هضغط عليه باللازرق. هيطلع فوق. لو عاوز الغي هضغط من الاحمر. إزالة هينزل تحت. تمام? طيب كده خلصنا الفيديو ازاي ان احنا بنستخدم تسجيل الفيديو من الـ من الايفون. شكراً, شكرا سلام عليكم. شكرا سلام عليكم. نرجع تاني هوت للشاشة. هذا الفيديو عنده.